میں ہوں تم ہوتے ہیں کتنے عرصے جنگل ہے سرکار جنگل کوئی گوشا بھی آباد نہیں جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے کہا جو میں نے غلط کر رہی ہو چن کے مجھے کہا جو میں نے غلط کر رہی ہو چن کے مجھے اچانک اس نے کہا چپ یہ بات سن کے مجھے